السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا احلى مطابعين في الدنيا عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال النهارده معانا وصفة جديدة وهي هنعمل مع بعض كده مكرونة طريقة جديدة بس صراحة بيبقى جميل جدا جربيها وانت هتعرفي طبعا الفرق بين اللغة وبين المكرونة العادية نقول بسم الله ونبدأ بالمقادير معانا هنا كيس مكرونة اي نوع مكرونة بتفضليه سواء سباكيتي قلم او كواكع انا بشتغل مكرونة معانا هنا بصلة متقطعة مكعبات صغيرة هنا بواقي فراخ او لحمة يعني كان عندك فراخ مثلا بوايه فراخ او لحمه تشتغلي بيها معندكيش يبقى ايه دي مش ضرورية معانا في الوصفة معانا هنا بشر جبنة رومي او اي نوع جبنة بتفضليه موتزريلا او بارمنجان او تشيدر اي نوع جبنة بتفضليه معانا هنا فلفل حار قرن فلفل حار ومعانا هنا نص معلقة من الثوم المهروس ومعانا هنا كوبايتين من عصير الطماطم نتنقل بقى للبرتجاز ونبدا وصفتنا هنا كده انا حاطه ميه للمكرونة بص الميه هنا لسه مغليتش اهي فيها المكرونة الميه مهم ما تغليش يعني ما تسيبيش الميه تغلي لو يا دوبك تسخن بس ما تخافيش المكرونه مش هتعجن معاكي ولا هيجرى اي حاجه بالعكس السوا بتاعها بيبقى مظبوط قوي احلى من احلى من المالفي فوق الميه معانا هنا طاسه الناحيه تانية اللي هنعمل فيها صلصه المكرونه هنحط معلقه سمنه هتشتغلي بسمنه اي نوع سمنه طبعا انت بتحبي تشتغلي بيه نشتغل بسمنه مش بزيت اول ما السمنه معانا تسيح هننزل بالبصله كده كده نبدا نقلب في البصل لحد ما ياخد لون وبعد كده ننزل عليه بالشوربه هنا المكرونه حطتلها معلقه من الملح طبعا مش هحط الزيت لان هي مش هتلزق معانا ولا هيجرى لها اي حاجه بقيت. ان شاء الله يعني هنا بقى هنفضل نقلب في البصل لحد ما لونه هيصفر واول ما اللون بتاعه يصفر هننزل عليها بنص معلقه من الثوم المهروس هنا خلاص البصل ابتدى ياخد معانا لون هننزل عليه بنص معلقه من الثوم المهروس وهنقلبها كده وهننزل على طول بالفراخ او اللحمه اللي هتطبخها ما عندكيش فراخ او لحمه اول ما التوم يطلع عليكي ريحته كده يعني يطلع ريحته وتنزلي عليه بكوبايتين من عصير الطماطم احنا بس كده هنقلب الفراخ دي بس تقلبتين هي طبعا مستوية تقلبها بس تاخد طعم التوم والبصل وبعد كده هننزل على طول بعصير الطماطم تقلبيها لمدة دقيقة أو دقيقتين بعد كده تنزل عليها بعصير الطماطم عصير الطماطم دي متصفية مش بقشرها بعد كده ننزل عليها مرقة دجاج اللي هي المكعب ونص معلقة من الكاري. وهنا ربع معلقة من الملح وهنا ربع معلقة صغيرة من البهارات وربع معلقة فلفل أسمر بس هنغطى عليها بقى نسيبها لحد ما تستوي تكون المكرونه كمان معانا اتسلقيت مش هتعوز اي حاجه ثانيه هنسيبها بقى تستوي وهي كده خلاص حبايبي المكرونه اتسلقيت وصفتها بس مش شطفتها صفيتها بس من الميه اللي فيها وسبتها كده زي ما هي مش شطفتهاش ما حطيتش عليها ميه ساقعه ولا اي حاجه وهي كمان الصلصه استوت اهي ما تستوي قوي كل اللي هنعمله بقى هنمسك المكرونه كده هنقلبها كويس نحط عليها رشه من الجبن الرومي رشه بسيطه هنجيب بقى هنا بيركس او صينيه الومنيوم اي يعني كان حاجه اللي هتشتغل فيها ونشتغل هنا في بايركس نفضي المكرونه بس مش هفضي المكرونه كلها عشان انا يعني هحط عليها فلفل حامي فيعني ربما يكون حراق قوي فانا عندي اطفال يعني عندي بنت صغيره فبخاف عليها تاكل حاجه يعني شطه كده لو ما عندي كيش انت بقى طفله او كده وكل حاجه كل يعني اللي عندك هياكل شطه انت هتقلبي الفلفل هنا وهتقلبي بيت شويه كمان جبنه رومي زياده وهتحطيها في الفرن انا اقول لك الطريقه دلوقتي احنا هناقصت المكرونه هنفضل عليها بقى الفلفل الحار وهنا كام شريحه كده من الزيتون اللي هو المخلل ما عندكيش زيتون برضو مش مشكله عادي يعني ما تصعبيش على يعني الامور على نفسك يعني وهنحط هنا كمان رشه جبنه وهنقلبهم كويس هنا حطيت الفلفل اخضر زي ما هو ما حطيتوش على النار ولا اي حاجه بيدي طعم جميل جدا بالطريقه ديت انت هتجربيها يعني لو جربتوها بجد يعني هتعجبك جدا هتحسي ان انت اول ما تاكلي طعم المكرونه جديد حاجه مختلفه عليك بس طعمها جميل جدا بس هنقلبها بقى كويس هنا الفلفل ما على النار أنا حطيته اخضر زي ما هو, هو وكمان شريحه كده من الزيتون ما الزيتون علشان ما يحدقش المكرونه تطلع معاكي حاجه قوي عشان لسه هنحط عليها جبنه هنساوي بقى كده المكرونه هنفضي عليها بقية الجبنة الرومي هندخلها بقى الفرن الجبنة الرومي دي بس تسيح على الوش هتسيح مش هنسيبها اكتر من كده الجبنة هتسيح وهنطلعها هندخلها على الشبكة مش هتدخليها من تحت تعطيها على شبكة الفرن وتشغل عليها شوية الجبنة تسيح وهتطلعيها هنعمل الخطوة دي وارجع لكم دي كده يا حبايبي الصينيه بعد ما خرجتها من الفرن انا بس يدوبك دخلتها الفرن على الش... على ال... الرف المتوسط وشغلت عليها الشواية يدوبك دوبك بس الجبنه ساحت وطلعتها وكده كون وصفتنا خلصت يا رب تكون الوصفه عجبتك ومتنسنيش طبعا في اللايكات وصار الفيديو لاكبر عدد من اللايكات واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش وفعلتي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد هنعمله باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته